كل المجد رايح دامشي يا لها شان نره مثال الحي لأهل المبادئ كل المجد رايح دامشي يا لها شان نره مثال الحي لأهل المبادئ مش مئيزة ومتادها كل ميدان بالعزم والاخلاص والإجتهادي ما تشفي لتها تبي حسوادي للحسن والاخلاق والذوق عنوان محفوظة من شر عين الحسدي من بيت عز وتربية دار طليمان عواطف سيف نعم المكادي شيخ المكارم يعشق اثقال الاوزان اسمه من فعول شر في البلاد واخوانها والنعم عسى المراجل نحتسي بالعذاري عبد الله المطبوخ سلم بالاهان واليا جزم يطوي الدروب البعادي من روس قوم يوم ذوبه الاذهان خصيمهم نارا سعود روماتيك ايش نتفاخر فيك يا يوم تبكي عسى المراجل نحتسن بالعذاري ومحمد المطبوخ لم يطوي الدروب البعادي من قوم اليوم زوبات الاذهان قصيمهم مهم ناراه تعود رمادي كل المجزي راياتها من شيا لها شان نوراه من الحي لاهل المبادي متميزه وامتازها بكل ميدان بالعزم والاخلاص والاجتهاد لا تشبه الا فاتها من بيك عز وطفيا لنظر الإيمان عواضي بنسيف ونعمل بكاذين شيخ المكارم يعشق الثانة لوزان اسمه من فعول الشر في البلاد واخوانها ونعمل المجد الأركان على الغلايم ضبهم في فيك انت فاخر في يا شباب. عسى المراجل نحتسي بالعداله، عبد الله المطبوخ يسلم بالاهان، واليا جزم يطوي الدروب البعاد، من روس قوم يوم تضات الاذهان، خصيمهم نراه تعود روماتيك، فيك انت فاخر فيك يا مكتفيك، عسى المراجل نحتسي بالعداله، محمد المطبوخ 5 6 5 لا لا